אילוי נשמעת שלמה בן רחל ועלייה בת לאה המערן אומר, המשנה באבות אומרת אומר דבר בשם אומרו מביא לעולם מה ההיגיון שהוא יביא גאולה לעולם? טבע של האדם שהוא חייב להגיד אני עשיתי זה טבע גם אם הוא לא עשה או שהוא עשה משהו קטן ב-5% מכל האירוע הוא חייב לעשות תחושה שאני עשיתי פה אני עשיתי, אני הבאתי, אני לקרתי ואם בן אדם לוקח את כל הקרליט והוא את זה לחבר שלו מאה אחוז הוא מביא לעולם והגאולה שבאה לעולם היא לא תעשה בקוח או בחיל כי אם ברוכי והראיה מאסתר ותומר אסתר jestר, למלך בשם מורדכאי הביאה גאולה לעולם האמן דיבר תלו אותו פא פא פא היא לא שיעשתה משהו כי אם ברוכי אמר השם יוסף, אמר בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרו בא אליו המלך, שמעתי שאתה יודע לתוך חלומות הוא יכל להגיד לו, בטח אני למדתי באוניברסיטת קנן אני יודע, אני בטח, יש לי תואר ראשון הוא יכל לקרד לעצמו איזה קרדיט הוא אומר לו, בלעדיי, מה אני? אני כלום, בלעדיי, שימ אותי בצד אני אפס, אלוהים יענה את שלום פרו אומר המדרש, אתה נתת אמרו לקדש בוכחיה שאני דכחתי עלה לקדולה ולמלכה מי את כתוב ביום הפרו אתה תיה על ביתי לחורה קדולה ולמלכה שני דברים זה נשמע ואתה תיה על ביתי זה קינו דבר אחד אפ פה דבר השני. גם דניאל שבא אליו ניבוכדנצר אמרו תשמע אני שמעתי שאתה יודע לפתוח חלומות. דניאל אמר לו, הרעז אשר המלך שואל, אין חכמים וחרטומים וקוסמים, יכולים להגיד. אולם יש אלוהה בשמיים, מגלה רזים. אחרי שהוא פתר לו את החלום, נבוכת נצר ירד והשתחבה וסגיד לדניאל. <מג> נבוכת נצר ששואל על כל העולם, דניאל נתן את כל הכבוד לקלוש בחוק, 100% כבוד, אני כלום. לא למדתי בשום אוניברסיטה, אני לא יודע שום דבר, יש אלוהים בשמיים שיגלה את הרזים. נתן את כל הקרדיט, מביא גאולה לעולם. שאפילו נבוכת נצר, הגדול ששולט בכל העולם, נפל על הפוי, וזגיד לדניאל. הברבנל אומר, השבת בעזרת השם, שבת ראש חודש, שבת חנוכה, אנחנו נקרא את ההפטרה, אנחנו נקרא ברוני ושמחי. שואל הברבנל, הרי הנביא זכריה ברוני ושמחי, מתנבא על ירושו הכהן גדול, וירושו הכהן גדול, כבר נפטר. אז מה <אז> <אז> שזכריה מתנבא על אדם שכבר נפטר עונה אמר בנאל דעה לך הרי יהושע כהן גדול הוא היה עוד מוצד מאש הוא היה צעתיק והסטן לו, למה אתם קטרג עליו הוא צדיק. למה אתם קטרג עליו אמר לו בגלל שהבגדים שלו צועים אומר הזכריה אותו סיפור שיש ל... של יהושע כהן גדול אני שעוד 200 שנה זה יהיה בזמן החשמונה. אותו סיפור, מה היה הסיפור ביושע כהן גדול? יושע כהן גדול היה צדיק, אבל הוא לא מיכה בבניו שיתחתנו עם נוחריות, עם נשים שלא ראויות. נגיד גיורת או משהו, אותו דבר בזמן החשמונאים, גם את הגזרה שתהיה, את, שהקלה תבאה להגמון תחילה, למה נבא, נבאה הגזרה הזאת? בגלל שהחשמונאים לא מיחו בזריהם שהם גם היו כהנים והתחתנו עם נשים שלא ראויות לכך <אז> המשך <אז> ההפטרה של החשמונאים אומר הנביא שהמלאך העיר אותו ואמר לו והיא אומר אליי, מה אתה רואה? והוא אומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה זהב אומר הנביא כיוון שלעתיד לבוא החשמונאים תיקנו את מעשר שהמנורה הכולה הייתה זהב, תאו, זאת אומרת, הם קיבלו על עצמם, המדרש אומר, נפסק בזמן החשמונאים, ישראל הבאה לגויה חייב ארבעה עבירות, נידה, שבחה, עבודת כוכבים וזונה, ארבעה עבירות, אז הם תקנו את מעשם, אז המנורה להפכה להיות זהב, תאור. אז אומר לו, ומה אתה רואה? אומר לו, ואני רואה, הנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, עליה, מוצקות, לאדרות אשר על רושא ושני זיתים עליה אחד מימין אגולה ואחד לשמולה אני רוצה להסביר מה אני קורא למה שאני קורא ויומר ראיתי וינה מנורת זעף כולה וגולה על רושא ושבעה נרות עליה ושני זיתים עליה אחד מימין אגולה ואחד על שמולה חסר מעל המנורה צריך להיות אגולה דבר חסר. שתי, שתי שיבולי הזאתים, אשר ביד שתי צנטרות הזהב, המריקים מעלם את הזהב. איפה שכתוב ישראל, היה שם שני צנטרות, שתי מחלים של זהב, שתי מחלים של זהב, והשמן והזאתים נסחתים מאליהם ויורדים לתוך הצנטרות. לבד, מאליהם, נסחתים ביות. אז אני חוזר. המדרש אומר, כבר שחר שמונה הם תקנו את מעשייהם. אז המנורה נהייתה כולה זהב, והקדוש בחור עשה להם נס. מה עשה להם נס? ככה הוא רואה בחלום ששני הזיתים, שני השיבולי הזאתים נסחתים לעליהם, והשמן יורד. וללא מגע יד, ללא מגע יד, זה אומר, בזמן לך השמונהים יעשה נס. שמונה ימים המנורה תידלק, וללא מגע יד. הפך ים דווקא ליום אחד. אתה תמזוג אותו לעם אחד, והוא הדלג לשמונה ימים. שואל הברבנה, ולמה אתה צריך להגיד לי את הנס הזה? למה הקדוש מחויה צריך לעשות את הנס הזה? לא די לנו בנס, שעם ישראל, אחרי נלחמו נגד היוונים וגרשו אותם, מעטים נגד רבים, חלשים, כנגד חזקים? אומר לך הנביא, אתה צודק, לכן וסע לא, לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוך אמר השם תראו שדבר כמו שאתה מבין שהשמל הזה שדולג שמונה ימים זה לא, לא מגע יד דע לך עשיתי לך של השמן כדי שתבין שנס מלחמה, היה באותו פעולה אותו דבר שלושה עשר שמונאים שיצאו למלחמה נגד הליבנים והם היו רבבות באותו מצב הם ניצחו אותם בנס לא בחיל ולא בכוח אם לא היה את נס השמן לא היה נס השמן, לא איתו מבין, איתו אמר תשמע, איך הם ניצחו? הם נכון, הם היו מעטים ואלה היו רובים, אבל תודה, יהודה מקבי עשה, אסס אסטרטגיה, והם ניצחו. יונתן שיתף פאולה ממזרח, ועשו להם את זה תרגיל, והם ניצחו. לא! הייתי חיים להביא לך את, נס, את פח השמן, את נס פח השמן, כי כמו שאתה מבין ששמה פח השמן היה נס ל-38 עניין, ללא מגיית, זה הכל מלמעלה. ושם מכלל לא בחי ולא בכוח, אמר, כי אם ברוך היא אמר השם, דע כל פעם, אם אתה תקבל את כל הקרדיט לשם שמיים, הכל בא לי מלמעלה, הכל בא משמיים, אני כלום, הקדוש הקב'. יפעיל את הנוסחה לא בחי ולא בקוח, כי הם ברוך היא, אמר השם. ואותו דבר, דניאל פותר להם נכרק נצר את החלום, ודניאל אומר לו, אני לא יודע יש אלוהים בשמיים שהוא יודע לגלות את הרזים. ואז זה זה דע וזה בטן זה זה זה נחשב זה מלכות יובן וזה רגליים ברזל זה מלכות אדום וזה כפות הרגליים אחד ברזל ואחד חרס זה מלכות אדום וגשמעלים את זה אומר שחשבנו אנחנו נמצאים בתקופה של שלטון של גם האדומים הנוצרים וגם של האישמעאלים חלק חלק לחלק ומה כתוב ישגו לאל רושה אגול הזותי זותי האבן האבן הזותי של רושה יוצט לבד דניאל אומר ונחלטה אבן שלא בידיים, זה קים ברוכים, ונחלטה האבן, ודח את הצלם על רגליו, ודק אותם, והיו כמוץ גרנות קיץ, וטיסה אותם הרוח לכל מקום. ברגע שבן אדם נתן את כל הקרדיט לקדוש ברוך הוא, בא דניאל ואמר, הקדוש ברוך הוא, הוא שגלב הזים, ואותו רגע מתחיל הפעולה של לא בחיים ולא בכוח. האבן יוצאת, כל השלטונות האלה פק, פוגד והכל נגמר והכל נעל. כל דבר אפשר לראות את זה אצל דוד המלך דוד הגיע למול כל יד והוא אומר מה הוא מחרף? הוא מקדש מה הוא מחרף? אמרו לו עד רבה צהי נגדם, צהי נגדו אין נתנו לו נתנו לו קידון הוא אתם מדברים? אני בשם השם לא אני, מה אתם חושבים? שאני הלך? שאני הולך בשם השם, אז מה? תן רק את האבן באבן כולה על שזה לא אני ניצחתי אני האבן לא יכולה להתלאורי את השניון שלו. אני הולך, בשם השם, אומר לו הקדוש בחור, אה, אתה נותן לי את כל הקרדיט, הפעולה נכנסת. לא בחי, ולא בכוח. כי אם ברוחי, הוא, הוא פוגע לו במצע, הקדוש בחור אומר לברזל, תפתחי את המצע. שהאבן תיכנס, פוגעת לו, הוא נופל ומת. והוא קורא לו את הראש זה הרעיון. אין, כולם צריכים לראות, שזה לא אני עשיתי, אני כלום, אני אפס. אני שום דבר, אני מפיקו לא לא, איך אתה מפיקו לא לאולם? ש אומר אני כלום, אני שום דבר, אני לא לא שאני זה אפילו ש לא תאהב ותחשוב ולא יש לי זה תחניתי. אתה מבין? אני אבוי מחרד. יש חיים זה אבא אmina. לא טוב, לא טוב. אתה ניראך תאהב את הזאת. שזה לא זה. באהבה כל אלמוא יודעים ש לא אדמ. זה מה ברגע ש אתה בשיטה הזאת, אתה נקלס ל ל ל השיטה של לא בחי, ו לא ברוח, וגדון, הנביא מספר לנו, גדון יושב בבית של אבא שלו עושים לילה סדר עם צלם, עושים עבודה זרה גדון יוצא מלילה סדר, לילה סדר, זאת אומרת באיזה בית הוא, גודל? הוא גודל בבית של עבודה זרה, ועושים לילה סדר, בחוץ, והוא יודע שהתקופה היא קשה. כל המדיינים, כל המליקים צרים על עם ישראל, לפי מה בפסוקים, אלפי רבבות, זאת אומרת, צרים על עם ישראל, גדול מרים עיניו לשמיים. <מח> ובאיזה בית הוא גדל? בבית של צלב. הוא מרים לשמים, לשמיים, הוא מריבונו של עולם. איזה דור יותר קשר? אנחנו? או יוצא מצרים שהם במתת שוער התאומה. מי יותר קשר? אנחנו אוהם. אם תגיד לי, אנחנו? אז אם עשית להם ניסים, עשה גם לא ניסים. ואם תגיד שהם, אז בזכותם תיגל גם אותנו. אומר לו הקדוש, ברוך הוא, אתה מרים עיניך אליי, אתה מבין שהישועה שלך תבוא ממני, מתחילה פעולה, לא בכוח, לא בחי, כי אם ברוך, אם מתחילה עבודה, תביא חיילים אצל המלחמה. גדול על החשף, אבי 32 אלף חיילים, משבט זבולון, משבט אה, איסחר, משבט נפתלי, 10-10, ומה, המשפחה שלו קצת. אומרנו הקדוש מחור, ידעתי 32 אלף חיילים, אומרנו הקדוש מחור, וואו, זה הרבה, הרבה, תורי, תורי, איך אני אוריד? תגיד מי שהיה הרב הערך הלבד, שלח אותו הביתה. הלכו 22 נשאר אלפים, נשאר עשרת אלפים, גדעון היה מבזוד, מרים אליו לשמיים, הוא אומר, יאללה, גבתו, מסגר עשרת אלפים, הוא אומר לו, הרבה, הרבה, אז מה עושים? כמו כלב, הוא זרה, שלח אותו הביתה, מי שמרים את המים ביד, הוא קשר, שלוש מאות, רק ארימו, רק שלוש מאות. אומר לו, הקדוש בחור, זה, זה טוב. למה? למה? כדי שאנחנו חייבים שזה גם ייראה שהנס נעשה משמיים. זה לא על ידך. אם נשאר עשרת אלפים, אז זה גידור גדול, נעשה תרגיל. אומר לו גדול, אני בידך, אני איתך. אומר לך, קדוש בוחו, אין בעיה. לא בחי, לא בכוח, כי אם ברוכי, כך שופרות, כך קדין, תתחילו לתקוע, ותראה כבר מה יד. במחנה מדיין, מחנה המלאג, אחד השני, ומושב. זה הרעיון. זה ה району של כל החנוכה וזה ה של האפטרת של השבת אומר הקדוש ברוח וסמך לה הקדוש בכות סמח את נסחת שטח השמן את את הזיתים שנשחטים לבד הוא שמח את זה למוסג הזה של לא בחי ולא בקוח אלא זה סוך של של גאולה של שבא משמיים וקורים לגולה קורים לזה אבן זה זה המשיח, זה הרעיון של הגולה, של האבן. זה שאין שום מושג ואין אב שאנחנו עשינו את זה. אנחנו לא עשינו שום דבר, אנחנו אפס. אנחנו מאמינים בו, אוטומטיה מתחיל להתבצע. וזה לא משנה אם היינו בתוך של מצרים, של עובדי עבודה זרה, היינו בתוך של גדעון, שגם לנסה للסדר... איך אומרים, זכור ושמור בדיבור אחד פוסחים על שני הסעיפים עושים את לילה סדר וגם מוסים צלב לא משנה, תלית את עיניך בשמיים אמרת לו ריפונו של עולם אתה יכול להושיע אותנו תיגעל אותנו, מתחילה הפעולה של המשיח מתחילה הפעולה שלא לא בחיים ולא בכוח כי אם ברוך יאמר השם רבותיי, נשאלת רק בעיה אחת. יוסף הצדיק. שהוא אמר בלעדיין, האלוהים יענה את שלום פרו, פרו. אתה נתת גדולה לך, קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא אמרנו, חייך, שעל ידי כך תעלה לגדולה ולמלכו. ומה כתוב? וסעה מכלה, אתה תהיה על ביתי, רק אחד, איפה פה שתיים, בפרשת וייחי, אומר יעקב, אבינו ליוסף, בן פורת יוסף, בן פורטה לעין, בתשף בעיתם קשתו, משם, רואה, בעין, רואה, אבן ישראל. אתה תזכה אתה תהיה אבן, משיח בן יוסף יצא ממך אתה שאמרת בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פאו אתה שנתת את כל הגדולה בקדוש בחור זה שאתה זכית באותו רגע בקש, הקדוש בחור נתן לך בקש ואתה תשלוט על ביתי, זה אחד אבל דע לך לעתיד לעבור? אתה תזכה שמשיח בן יוסף יבוא ממך, הוא נקרא אבן אבן ישראל, הוא יבוא ממך, רבותי בסיפור אז לסיכום מה דיברנו? דיברנו על הרעיון הזה שאומר המארל, שמי שנותן את כל הכבוד לקבל שבחור את כל הקרדיט, אחי זה קשה, קשה, כל בן אדם רוצה להכניס את עצמו. הוא עושה משהו, הוא אומר, אני עשיתי הוא, אני התקשרתי לה ואני אמרתי לו. זה טבע, אומרך המארל, דה לך. אם התגברת ונתתך כל המאה אחוז למישהו אחר, אתה מביא גאולה לעולם. ואיזה גאולה אתה מביא לעולם? לא להילחם, לא, יש נוסחה מסודרת. הנוסחה עובדת כל פעם שאתה נותן את כל, כל, כל הראייה שלך לקדוש ברוך הוא, יש נוסחה מנסודרת ומה היה הנוסחה? לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוך היא אמר השם אבותיי נסיע המסיפה לפני זכות שיים עשינו איזה מסיבה במשפחה מסיבה הייתה יפה מאוד ואני אגיד לכם שתוך השבועיים שאחרי המסיבה היה לי סיורי מצפון. אמרתי ברוך השם ישבנו במסיבה ודרשנו וסיפרנו ואמרנו שעשינו וקנינו, בשביל. והבאנו, והבאבה, והבאבה, והבאבה, והבאבה, הלכנו, הלכנו. ואני שבועיים עם יסורי מצבון, אני אומר, חיים, איפה בורא עולם בסיפור? הזכרת אותו? אמרת משהו? הרמת עיניך על השמיים? ואני אומר, באירוע, והגיד, שזכרת, לא זוכר, לא זוכר. מצבון מציקים לי ואני אומר להייתכן, רק להגיד, עשינו, הבאנו, קנינו, קניתי, עשיתי, איפה בורי עולם בסיפור? רבותיי, אני רוצה לנצל את הדרשה ולהגיד, בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרח. אנחנו אפס אפסים, אנחנו כלום, הכל זה מאיתו התברך, ואני מנצל את הדרשה שהקדוש ברוך יברך את המשפחה ויברך את כל אחת מהם אמן תענה צופים אמן קזקו בברכה